Hát ő volt az életem nagy szerem, első és utolsó. Nyolc évvel ezelőtt, tizenegybe kapott egy agyvérzést, és hát utána aztán én gondoztam végig. Máté egy csoda. Ő az az ember, én nála türelmesebb és, és, és mosolygósabb embert nem ismerek. 6 gyermekem van, Közülük ketten élnek, hogy a tékossággal, akik különleges figyelmet és törődést igényelnek. Azok a szülők, akik sérül gyereket nevelnek, minimális, vagy még talán annál is kevesebb időt tudnak magukra fordítani. A terhelésük viszont azt gondolom, hogy nem átlagos. Október óta élek sajátalomban bérletben, Előtte barátoknál laktam még azelőtt pedig nagy intézetben. Most ötkéntesek segítik a reggeleimet az első kávétól kezdve, a fürdetésen át, az elindulásig. Az utolsó négy év az nagyon-nagyon fárasztó -nagyon volt, tehát lelkileg is. Elvitt a való élettől, és jó lenne egy kis segítség mellé azért. Minden családnak nagyon nagy szüksége van segítségre. Most tele vagyunk tervekkel. Csak egy pici segítségem múlik, hogy meg tudom -e ezt valósítani.